اُن دَ نِ نَ الشَّيْخُونَ وَجِي بِسْمِ اللهِ قَالُوا لَقُدْ نَعْلَمُ قَالُوا رَبُّهُ قُدَّايَ سَنَكُنْ إِلَيْكُمْ ولو نو سلیم <تصفح> <تصفح> اللہ عزت کے غزل سے ڈرانے کے, کے, کے لیے اور دعوت دینے کے لیے گئے تو اس بستی کے نے کہا کہ تم لوگ مرحوس ہو نبیوں کو کہا رسولوں کو کہاوت دینا لوگوں کو شیرک سے روکنا جب ان کو جا کر کہا نکل جاؤ نبیوں کو ان اللہ کے کہنے لگے تو, تو انہوں نے کہا کہ اگر جہاں سے نہ نکلے ہم تمہیں پوجا پاٹ کرتے ہو ذات کا انکار کرتے ہو وہی نبے نقصان کا مالک ہے اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے وہی الاد دینے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے جب یہ باتیں کی تو وہ سارے مشرقے کا جتھا ان اللہ کے محبوب مردوں کی طرف ٹوٹ کر پڑا اور ان کو منحوظ کہنے لگے تو اللہ رب رزت نے ان کے اس غلط نظریے کا رد کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا کام کا پیغام دن ہے اور یہ ہوتا رہا ہے نبیوں کے ساتھ حضرت علیہ السلام کو قوم کہنے لگے کہ جب جا فائزہ جب وہ کسی خود کا معاملہ بہتر ہوتا کہ اچھائی کی طرف نکلتے تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے حق میں ہے اور ہمارا ہمارا حق تھا جو ہمیں مل گیا اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی کوئی مصیبت پہنچتی وہ کہتے تھے موس علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور دوستوں کی نوزت کا نتیجہ ہے یہی نبی کرم صلی اللّہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دیگر تحریروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا قوم کے لوگوں نے ان نے نبیوں کو اللہ کے محبوب ربضوں کو جو اللہ کے نمائندے بن کر آئے تھے جو لوگوں کو خیر کی بات بتانے آئے تھے ان کو نحوست والا اور منحوس قرار دیا انہوں نے کہا پونا ہمارا رب یا اللہ کو جانتا ہے یہ پچھلی آیت کے ساتھ ان آیات کا ربط ہے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا انہوں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ ہمیں میں سے آ جائیں اور ہم میں سے کوئی نمائندے منتخب بول رہے آپ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کے ذہن میں تھا کہ انسانوں سے ہماری تو یہ ذمہ داری گئے اور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہمارا کام تو پیغام واضح کرنا ہے آگے سے اب جواب دے رہے ہیں وہ بھی مشرق ان اللہ کے محبوب ہندوں اور پیغمبروں کے بارے میں البتہ ضرور پہنچے گی تمہیں ہماری طرف سے عذاب علیم سخت سزا دردناک سزا اب یہ لوگ تبیاں دے رہے تھے لیکن جو اللہ رب العزت کی توحید کا لے رے کرائے انہوں کی نے باریں پالی ہیں اور سب کچھ برداشت کیا ہے لیکن استقامت کے ساتھ وہ اس راستے پر کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی عقیدہ توحید کی سمجھ اور اس کا استقامت